Presubliniere din Telecomisiei de Anchet pentru alegerile din 2009, reacție la sancționarea subliniere Feidna, decizia CSM e previzibil. Deputata Oana Florea. Presubliniere din telecomisie parlamentară de anchet pentru alegerile din 2009, Comisia Sufrageria lui Ioprea, reacționează la decizia inspecției judiciare de a o trimite pe subliniere Fadna în judecat la CSM pentru refuzul de a se prezenta la audieri în Comisia Parlamentară. Abia acum a afirmat Florea, la aflarea deciziei luate de inspecția judiciară. Decizia secției de procurori a CSM este previzibil, a mai precizat deputata PSD cu referire la faptul ce decizia final cu privire la sancționarea sublinierei aparține secției de procurori a CSM. Oana Florea a amintit faptul că în legislația altor state europene există prevederi potrivit cerura persoanele chemate la audieri în comisiile parlamentare sunt obligate să dea curs invitației. Aceasta a mai precizat ce au fost trimise la inspecția judiciară. Încă din toamna anului trecut, toate documentele legate de corespondent ca Comisia de Anchet sub I, subliniere -i Inspecția judiciară a exercitat o nouă acțiune disciplinari, respectiv a treia, fac de la ora codruca covesii, procuror sub liniere al Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Pentru ce a încăcat dispozițiile deciziei curții constituționale prin refuzul de a se prezenta în fața Parlamentului, Comisia Specială de Anchet a anunțat miercuri